Surpriz de proporbit pentru Elena Udrea, cine i s-a alăturat în Costa Rica, chiar înainte de Pasul de Foto? Surpriz de proporcii pentru Elena Udrea, iubitul ei, Adrian Alexandrov, a plecat în Costa Rica, pentru a petrece Pasul Lierete alături de fostul ministru. Bărbatul a postat. Drept dovad, sublinierea e o fotografie pe Facebook. Sursa foto, CAPTUR Facebook. Udrea se află de câteva luni peste ocean, de unde nu se va întoarce curând din cauza problemelor cu sarcina. De altfel, chiar fostul ministru a dat indicii cu privire la întoarcerea sa în car. Întrebat dacă are de gând să revină în România, în condiile în care Sentina îi va fi nefavorabil, Elena Ubreal a citat pe Petreuia i-a precizat, ce nu dorete să ajungă în situaia fostului mare filozofii politician. Ce pentru foarte mult, nu contează dacă eu sunt sau nu vinovat în dosarul acesta. Nu contează doar să ajung la pucerie. Eu nu avea să ajung să-l citez pe Uia, care spunea: Cât de prost ce am fost să sufre 13 ani în pucerie pentru un popor de idioți. N-a vrea să cred ce pentru mite oameni care, doar ce sunt plini de frustrări și ce nu au reușit în via, eu se ajung să fac cucerienă nevinovat să fiu. Am fost unul dintre cei mai buni mintri pe care i-a avut acea star. Nimeni nu ar fi putut să fac galabute. Eu nu vreau să le fac pe plac judectorilor. Eu nu am de gând să spun ce nu ti-am de gala doar ca să mă apre în faune insta croite să mă execute. Nu! Eu am fost un ministru bun, care s-a implicat. Am făcut lucruri pe care mi le asum. Unde am întlăcat legea? Ce a boxat bute în România?" a spus Udrea, arate.v.z. Reamintim faptul că Elena Udrea a avut sub liniere unele probleme cu sarcina, fostul politician recomandându-i odih în total, după ce aceasta a pierdut unul dintre gemeni. De cât de mare mi-a fost bucuria când am aflat că Reima Selena însărcinată îi voi avea gemeni. Pe atât de mare mi-a fost tristea când am aflat că unul din ei s-a pierdut și ce Elena a avut probleme cu sarcina. Sunt o persoană care îi plac copii foarte mult, sper și îmi doresc ca Elena să aibă să ne bucurme de copilul care se va nate sănătos în noiembrie, a declarat Adrian Alexandrov, logodnicul Elenei Mudrea, pentru Cancan. Can.